Dobrý deň, takto vyzerá vizuálny smok na výpadovke ceste smerom z Petrželky na Rusovce, Čunovo, Maďarskú hranicu. Tieto plachty pôjdu preč dnes pomocou tohto nástroja. Radi by sme vás vyzvali, ako štandardne robíme. Vo svojom okolí a v mieste, kde pracujete, si nápodobne poradte s takýmito podnikavcami a nedovolte si zašpiniť svoje okolie. Nelegálnu reklamu. Majte sa pekne dovidenia. Panolonská cesta, výborné nechajú aj tam, akuráč mi pojde dole a ukážeme si klasicky, proste dole, nepáči sa mi. žiadne rýchle božičky nebudú, uvidenia.